hi guys ہو are you i am fine میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے guys گائز آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹینڈا کی ڈیوائس جس کا ماڈل ہے ایف ایچ فور فائیو سکس اس کی کنفیگریشن کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر یوزر نیم کیسے لگائیں گے یہ چار والی ہے تو یہ میں نے اپنے اس کے پی سی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیا ہے اس کا ہم آئی پی چیک کرتے ہیں میں نے اسے لائن کے ذریعے کنیکٹ کیا ہے ہم وائی فائی کے ذریعے بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے سگنل رہے ہیں اوپن ہے اچھا تو اب جاتے ہیں اس کو نیٹ ورک اینڈ شیئرنگ سینٹر میں وہاں پہ ہم اتر چیک کرتے ہیں ڈیٹیل ون نائن ٹو یہ آئی تھنک میں نے اس کی مینوئل آئی پی لگائی ہوئی ہے جی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی مینول آئی پی لگائی تھی وہ میں نے ختم کیا اوکے کیا اوکے اب دوبارہ چیک کرتے ہیں اس کے اوپر کون سی آ رہی ہے جی یہ دیکھیں اس کی آئی پی آ رہی ون نائن ٹو سکس اے ڈاٹ زیرو ڈاٹ ون تو اس میں ہم براوزر میں اس کو انٹر کرتے ہیں ڈاٹ زیرو ڈاٹ ون تو गाइस جی ہمارے سامنے موڈم کا ڈیش ओपन اوپن ہو گیا ہے اس میں ہم اس کی انٹرنیٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بینڈ وتھ کی کر سکتے ہیں بریج کی کر سکتے ہیں وائی فائی کی کر سکتے ہیں سگنلس کی کر سکتے ہیں ون نائن ٹو ڈاٹ یہ سب سے پہلے ہے اس کی تو سیٹنگ لگتی ہے وہ بتا رہا ہے کہ ڈیو یوزر یو کین انجوائے دی انٹرنیٹ ایمیڈیٹلی آفٹر فینشنگ دی کنفیگریشن آن دس پیج انٹرنیٹ کی سیٹنگ ہے سب سے پہلے کنیکشن ٹائپ ہے وہ ڈی آئی سی پی کے اوپر ہی اس نے پہلے ہی سلیکٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ select DICP if you access the internet directly as soon as you insert the یو cable into your PC کہ اگر آپ نے اس کی انٹرنیٹ کی کیبل ڈائریکٹلی آپ نے ڈی آئی سی پی کے ساتھ پی سی کے ساتھ لگائی ہوئی تو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ وہ کیونکہ کی کی وائر نہیں لگی ہوئی تو اور اس میں آ جاتا ہے دیر از نان انٹرنیٹ کیبل یہ دیکھیں ٹینڈا یہ والی ڈیوائس بھی بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ کیبل کی وینڈ پٹ ڈسکنیکٹ ہے اس کو پہلے آپ لاگ ان کریں اس کے بعد آ جاتا ہے یہ اس کا وائی فائی نیم ہے یہ اس کا پاسورڈ ہے ہم چونکہ جاتے ہیں ٹرپل پی او ای میں یہاں پہ وہ اس کا یوزر نیم دیا جاتا ہے جو کسٹمر جو آئی ایس پی پرووائڈ کرتا ہے یہاں پہ پاسورڈ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نیچے یوزر نیم اور پاسورڈ لگایا جاتا ہے اس کے وائی فائی کا سٹیٹک آئی پی میں ایک مخصوص آئی پی ہوتی ہے وہ یہاں پہ لگاتے ہیں دین سب نیٹ ماسک لگاتے ہیں گیٹ پہ پرائمری اور پھر سیکنڈری تو دین جو ہے وہ یہاں پہ انٹرنیٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں بینڈ بینڈوف پہ آگے یہ بینڈ بینڈوف بتا رہا ہے کہ یہ ڈیسک ٹاپ میرا ایک پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہے یہاں پہ اگر کچھ لکھنا چاہے تو لکھ لیں کیسے کنیکشن ہے ویرٹ وائر کے ذریعے کنیکٹ ہے یہاں پہ اسپیڈ بتا رہا ہے وہ اتنی آ رہی اور یہاں پہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں زیرو پوائنٹ ون ایم بی بی ایس مینول بھی کر سکتے ہیں ون ایم بی بی ایس بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اوکے okay کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گا یہاں پہ جتنی بھی ڈیوائسیز اس ماڈم کے ساتھ اٹیچ ہوں گی وہ چل رہی ہوں گی ان کا یہاں پہ IP رہا گا. ان کا یہاں پہ Mac Uh, اس کے بعد ہم وہاں اس میں کمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں کون سا کمنٹ دینا ہے کنیکشن آ جائے گا ویڈیڈ ہے وائی فائی ہے یا سگنلس کے ذریعے کنیکٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ سپیڈ شو ہو رہی ہوگی جو ہم اس کے اوپر یوز کر رہے ہوں گے یوز سے مراد ہم نے ایک چار ایم بی کا پیکیج لیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر ایک موبائل یہ میرا پی سی دو ایم بی یوز کر رہا ہوگا تو یہاں پہ شو کروا رہا ہوگا کہ یہ پی سی اس موڈم کے اوپر کتنے ایم بی پی ایس کا ڈیٹا چل رہا ہے یوز کر رہا ہے تو یہ اس کی بینڈ بھی کرتے اور تھی یہاں پہ آ جاتا ہے برج یہ فی الوقت ڈسیبل کیا ہوا ہے یہاں پہ میں ڈبلیو آئی ایس پی کروں گا اس کے بعد یہاں پہ جتنی بھی ڈیوائسیز ہیں وہ شو کروانا شروع کر دے گا اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس آئی تھنک نو دس ہیں تو ان کا یہ نام شو کروا رہا ہے یہ ان کے میک ایڈریس شو کروا رہا ہے یہ چینل شو کروا رہا ہے کس چینل کے اوپر وہ کنیکٹ چل رہی ہیں اس کے بعد اس کی سیکیورٹی بتا رہا ہے وہ ڈبلیو اے کے اوپر ہے یا ڈبلیو پی کے اوپر ہے. کوئی بھی ڈیوائسیز ڈبلیو اے ٹو یا کیلی اے ایس یا کیلی ڈبلیو پی اے کے اوپر نہیں کام کر رہی ہے تمام مکس کے اوپر ہی کر رہی ہیں آگے یہ سگنل اسٹرینتھ بتا رہا ہے اس کے اچھے آ رہے ہیں اس کے اچھے آ رہے ہیں اس کے اچھے آ رہے ہیں, آ رہے ہیں. باقی تمام کے سگنلس بہت کم شو کروا رہا ہے تو ان کے اوپر آ آ نیٹ بھی بہت ہی سلو چلے گا اس کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے وہ نیٹ چل ہی نہ پائے اس کے بعد میں چل گیا کہ اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا انٹر پاسورڈ کرو اس ڈیوائس کا جو پاس ہے وہ ہم یہاں پہ انٹر کریں گے اس جگہ پہ اور دین ہم اس کو اوکے کر دیں گے تو ہمارا نیٹ چلنا شروع ہو جائے گا آ آ بغیر وائر کے اگر وائر لگانی ہے پھر آپ کو انٹرنیٹ سیٹنگ میں آ کے ڈی آئی سی پی میں آنا ہوگا اگر ود آؤٹ وائر چلانا ہے تو یہاں پہ برج میں ہمیں ڈبلیو پی ایس پی یا کلائنٹ پلس ایکسیس پوائنٹ پہ آ جائیں گے اس میں بھی وہی سین ہے اس میں مختلف ڈوائسز بتا رہا ہے اس میں آگے آ جائیں وہ میک ایڈریس وغیرہ سیم سچویشن وہی والی بتا رہا ہے جو ڈبلیو آئی ایس پی میں اس کو ڈسیبل رہنے دیتے ہیں آگے آ جاتے ہیں اس کی وائی فائی کی سیٹنگ وہ کیا کہتا ہے کہ وائی فائی کو آپ اگر ٹائم مینیج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک وائی فائی یہ آن کرے اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک لے کے یہ اس کو آف کریں یہاں پہ ہم سلیکٹ کر دیں گے یہ چوبیس ہے یہاں پہ ہم لگا دیں گے ایک یا دو لکھ دیتے ہیں وہ دو بجے سے لے کے زیرو دو دو بجے سے لے کے وہ سات بجے تک وہ اس کے سگنل جو ہے نا وہ کٹ آف کر دے گا اور دوبارہ پھر سات بجے کے بعد اس کے سگنل آنے شروع ہو جائیں گے یا اس میں دوسرا اپشن یہ ہو سکتا ہے کہ دو بجے سے لے کے سات بجے تک یہ وائی فائی کی سگنل ڈسیبل وائی فائی فرام یعنی کہ ڈسیبل وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک یہ وائی فائی ڈسیبل رہے گا یعنی اتنے میں اتنے بجے تک سگنل نہیں آئیں گے یہ تھا اس کے بعد آ جائیں سگنل وہ آگے سگنل اسٹرینتھ موڈ بتا رہا ہے کامن موڈ رکھنا ہے سمپل موڈ ہے ریلیکس موڈ ہے انہینس موڈ ہے آپ نے وائی فائی کے سگنل زیادہ آگے دینے ہیں ان میں سے تاکہ زیادہ یوزر استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ اب آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آ جائیں سسٹم سسٹم میں کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ یہ ایڈمن کا پاسورڈ ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ٹینڈا کی ڈیوائس میں جتنی بھی ڈیوائسیز ہیں اس میں ایڈمن کا پاسورڈ موجود نہیں ہوتا اس میں ایڈمن کا پاسورڈ ورڈ آپ کو خود لگانا پڑے گا جو بھی آپ اپنی مرضی سے لگا دیں اب وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ نمبر لگا سکتے ہیں لیٹر اور انڈر یعنی کہ اس پاسورڈ کو سکیور کرنے کے لیے وہ آپ کو مختلف آپشن دے رہا ہے کہ آپ نمبر بھی لگائیں لیٹر بھی لگائیں اور انڈر بھی لگائیں انڈر لگا لیں ایٹ دا ریٹ لگا لیں ہیش لگا لیں پرسنٹیج لگا لیں ضرب لگا لیں کوئی چیز لگا لیں تاکہ آپ کا وائی فائی کا پاس سٹرونگ ہو یہاں پہ آپ نے اس کا پاس کنفرم کر دینا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے وین انفو وین انفو بھی ایم ٹی یو ایم ٹی یو ہی رہنے دینا ہے وہی سیم ہے میک لون آپ نے انیبل کرنا چاہیں تو اس کے بعد پھر میک کے اوپر نیٹ چلنا شروع ہوگا اس کے بعد اس کو ڈسیبل رہنے دیتے ہیں وین سپیڈ ہے وین سپیڈ میں آپ نے آٹو رہنے دینی ہے یہ ٹین ایم بی بی ایس سے لے کے ہنڈریڈ ایم بی پی ایس تک ورک کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ آ جائیں اس کی وائرلیس سیٹ اپ میں اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ چینل برس وہ آپ نے اٹو رکھنی ہے جیسا کہ یہ آپ برج میں آئیں ڈبلیو آئی ایس پی میں آئیں اور یہاں پہ ڈیوائسیز کی دیکھیں یہ چینل کس کا کیوں کون سا چل رہا ہے اٹو رکھا ہوا ہے جس کا جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا چینل برج پہ چلا دیتا ہے یہ دس پہ چل رہا ہے یہ تین پہ چل رہا ہے یہ ایک پہ چل رہا ہے یہ دس پہ یہ بھی دس پہ یہ تھرٹی پہ سب سے زیادہ یہ چل رہا ہے اس کے بعد سیون پہ ون پہ سکس ہے ان آن ڈیوائس ہے کوئی وہ نہیں شو کروانا چاہ رہا تو اس کا بھی اس نے کیش کر لیا سگنل تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے چینل پہ آٹو پہ رکھنی ہے ٹین پہ رکھنی ہے یا سیون پہ رکھنی ہے تھرٹین پہ رکھنی ہے جیسا آپ کا آپ کی مرضی چینل بینوٹ تھے اب یہ بھی آٹو ڈیڑھ سو ایم بی بی ایس سے تین سو ایم بی بی ایس تک کا ہے اس میں یہ ہوگا کہ اگر ٹوینٹی ایم ایچ زیڈ پہ رکھیں گے تو ڈیڑھ سو ایم بی پی ایس پہ چلا جائے گا اگر فورٹی ایم ایچ زیڈ ہے تو تین سو ایم بی پی ایس تک چلا جائے گا تو ہم کیوں چونکہ اس کو آٹے رکھ دیتے ہیں آٹومیٹکلی جتنے ایم بی پی ایس کا بھی ہوگا وہ اس پہ چلا جائے گا آگے ہائڈ ایس ایس آئی ڈی یہ اس کی بہترا ہے وہ نیچے بتا بھی رہا ہے ایف انیبل دی وائرلیس ڈیوائس کین ناٹ فائنڈ یور یہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اور کوئی بھی آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اس کا پاسپورڈ تو بتاؤ تو آپ کیا کرتے ہیں اس وائی فائی کے سگنلس کو ہائیڈ کر دیتے ہیں اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو وائی فائی کے سگنل نا ماڈم کے وہ کسی کے اوپر شو نہیں ہوں گے وہ کسی بھی موبائل ہو جائے گا لیپ ٹاپ ہو جائے گا پی سی ہو جائے گا کوئی چیز بھی ہوگی اس کے اوپر شو نہیں ہوں گے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو موبائل میں جا کے یا اس میں جا کے ایڈ نیٹورک کرنا ہوگا ایڈ نیٹورک کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ یوزر نیم اور پاسورڈ یاد رکھنا ہے یہ والا آپ یہاں پہ جو بھی یوزر نیم رکھیں گے اور پاسورڈ رکھیں گے وہ یاد رکھنا اس میں انڈر اسکور آ جائے ٹینڈا کوئی چیز جو بھی چیز آپ لکھیں گے وہ آپ نے یاد لازمی رکھنی تو ادروائز اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ٹائم سیٹ اپ اس میں یہ ٹائم پہلے سے سیٹ کیا ہوا ہے سوری غلط ہو گیا اس میں اسلام آباد کراچی اور تشکن کیا ہوا ہے آگے آپ کرنٹ ٹائم وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ٹائم ول بی آٹومیٹکلی سینچرائز ودھ انٹرنیٹ وہ انٹرنیٹ سے خود ہی ایکسس حاصل کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سیٹ کر دوں گا آگے آ جائیں جی مینجمنٹ اس میں کیا ہے کہ ریبوٹ سب سے پہلے ریبوٹ کا اپشن ہے آپ ڈیوائس تک ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے آپ سوئچ تک ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہی اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کو ریبوٹ کر سکتے ہیں اچھا ریبوٹ کے بعد آ جائیں ریسٹور میں اس کا کیا مقصد ہے اگر آپ اگر فیکٹری کو اگر آپ اپنے ماڈل کو ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ریسٹور پہ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ دی لاگ ان پی ایڈریس بی ریسٹورنگ دی ٹو فیکٹری ڈیفالٹ اس کی تمام کی تمام کی سیٹنگ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور یہ بائی ڈیفالٹ پہ آ جائے گا جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اور یو شو یو ٹیوس وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں نہیں میں اس کو ریسیٹ نہیں کرنا چاہ رہا آگے سسٹم لوگوں کا آپشن ہے اگر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کر سکتے ہیں جو بھی اس میں سسٹم میں اسپیسیفائی ہوگی وہ فائل میں فائل کے طور پہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گی آگے آ جائیں اس کا براؤزر ہے آ, براؤزر میں آپ اس کا فرم ویئر اپڈیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ اس کی آئی پی چینج کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی آئی پی لگا سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد آ جائیں یہ نا ایک پرانا ماڈل لگتا ہے مجھے کافی پرانا ہے جس میں نیٹ کی سیٹنگ الگ سے ہے اور سسٹم میں انہوں نے یہ آئی پی کی سیٹنگ دیتی ہے ایون کہ یہ آ, آ نیٹ uh, ورکنگ میں ہوتی ہے یہ تمام چیزیں یہ آئی پی والا ڈی آئی سی پی والا چلیں خیر آگے آ جاتا ڈی آئی سی پی یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ ڈی آئی سی پی کو انیبل کریں گے تو آپ کی ڈیوائس آٹومیٹکلی ہی آپ کے موبائل اور اس کو پی سی کو آئی پی دے گی اور وہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو ان ڈسیبل کریں گے تو یہ اگر آپ موبائل اٹیچ کرنا چاہیں گے آٹومیٹکلی تو ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا آپ کو اس کے لیے اس میں مینول آئی پی انٹر کرنا پڑے گی آ, موبائل میں لگ سے پی سی میں لگ سے تو اس کو انیبل کرنا ہی بہتر رہتا ہے اس کے بعد آ جائیں وین کنیکش سٹیٹس ہے کنیکشن سٹیٹس ہے ان کونیکٹیڈ آ رہا ہے اس کنیکشن ٹائپ ڈی آئی سی پی کے اوپر میں نے چلایا ہوا ہے یہ ڈی آئی سی پی کیا ہوا ہے چینج کریں گے تو یہ وہاں پہ بھی چینج ہو جائے گا وین میک آ رہا ہے اس کے بعد میک آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے بعد وین آئی پی یہاں پہ آنی تھی اگر نیٹ کنیکٹ ہوتا سب نیٹ ماسک آ جانا تھا ڈیفالٹ گیٹ بھی آ جانا تھا یہ تمام چیزیں اس میں آ جانی تھیں اس کے بعد یہاں اگر آپ نے کسی بھی چیز کی کوئی بھی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کرنے کے بعد اوکے ضرور کرنا ہے اگر اوکے نہیں کریں گے تو آپ کی نیٹ کی سیٹنگ وہ نہیں ہوگی اس میں آئی تھنک مزید کوئی چیز رہ تو نہیں گئی یہ بہت ہی سمپل ہے آئی تھنک جو کرنٹ چل رہے ہیں ان سے سمپل ہی لگتا ہے جس میں جسٹ انٹرنیٹ کی سیٹنگ ہے اس کے بعد اور وائی فائی کی سائڈنگ ہے دو سے سائڈنگ ہیں اس میں اتنی وہ ڈی این ایس ڈی ڈی این ایس وہ وغیرہ اس میں نہیں ہے انٹرنیٹ کے جس تین اپشن ہیں سٹیٹک آئی پی کے اوپر ڈی ای سی پی کے اوپر ہے اور ترپل پی یہ تین اپشن ہیں جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکس فار واچنگ